Вікна ззаду повибивало насквозь, вже стекла повилітали з боку. Двері вхідні вибило, взагалі вирвало і вибило. На криші там вон, вагонка ще висить повибивано. Ну от таке, це вже не перший раз, четвертий раз вже.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 В одному з навчальних закладів міста демонтують пошкоджений вибуховою хвилею склопакет. Ми вже ран демонтували. і Далі будемо будем це проводити, якби демонтаж, вирішимо в розмір скло і будемо монтувати, типу, що все було ціле.